Воїнів Української повстанської армії розстріляли у березні 1944 року, розповідає Василь Трасковецький. Колона йшла у Турчинецький ліс. Рано люди встали, дивляться, йде колона, ну, піша колона людей, коло ста чоловік. Вони йшли ну, змучені і коло тої стирки попадали, ну, нас насмикали, як те віддихнули. І за горба з тої сторони підходить танк, і два залпи по тій стирці випустив, стирта загорілася. Воїни були одягнені в англійські шанелі. Деякі – у вишиванках, говорить Василь Трасковецький. 18 було вбитих коло, коло тої стирки, і п'ять вбитих були у ваша, за горбом. Мародери пограбували загиблих, каже Василь Трасковецький. Прийшли, поздорали в одежу. Вони були взуті в, в ялових чоботях, не, не, не, не в обмотках, чобітний гон здійняти. Ноги відрубували, пальці персні були, вобрізали. Воїни української повстанцівської армії. Історію про загибель воїнів у Павіді дося дізналася голова громадської організації теплорідних сердець Леся Стебло. Саме вона стала ініціаторкою встановлення пам'ятного знаку. Для нас було дуже е, такою величезною мрією е, увиковічнити пам'ять, про тих, хто віддали життя за, своє, за свою землю. Встигли знайти людей, однодумців, долучилося дуже багато е, моїх друзів-волонтерів. Долучилася родина, батько, мій дядько зі своїми колегами з заводу, які встановили флагшток. Вся спільнота, та, яка на одній хвилі включилася в процес. У 2017 році, рівно чотири роки тому, на цьому місці ми освячували пам'ятний знак були священники, були військовослужбовці, були ветерани, були волонтери. От та волонтерська діяльність дала можливість ухвічнути пам'ять тих, на жаль, імен, яких ми не знаємо. За словами Василя Трасковецького, один український вояк вижив під час того бою. Його виходили місцеві і переправили через Збруч. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.